Keleti Kárpátok vidékén vagyunk, ez a térség hegyvidéki táj, Romániának nagyjából a közepére esik, és miután egy földrajzilag viszonylag elszigetelt térség, a biotermesztésnek jó adottságai vannak. Viszont nem nagyon jellemző itt a környéken a biogazdálkodás. Az itteni haszonnövények közül talán a legfontosabb a burgonya, és ezt viszonylag nagy területen termesztik a tájnak a síkabb hegyvidéki platóin, illetve a medencei részeken. Az agrikultúra Natura Transilvániai Egyesülettel 2021-ben beállítottunk egy burgonya kísérletet, amelyben 12 különböző fajtát próbálunk ki, abból a szempontból, hogy mennyire alkalmasak ezen a tájon biotermesztésre. Négy gazdával állapodtunk meg, akik a táj különböző részein laknak, így az Alcsiki medencében, a Felcsiki medencében, a Gyergyói medencében és a Gyimesekben van egy-egy kísérleti területünk. Minden négy gazda elkötelezett a vegyszermentes termesztés mellett, sőt mind a négyen minősített biotermesztők, viszont a legtöbbjük még nem próbálta ki a burgonyát. Ezért szakmai háttérrel egy olyan kísérletet állítottunk össze, amelyben az ő helyismeretük és a más tájakon szerzett szakmai tapasztalatok együttesen remélhetőleg használható eredményekre vezetnek, amit aztán nagyobb területen további gazdaságok is fognak tudni hasznosítani. Sőt, össze kötöjj a fel, hogy egy érdeket, tudja? Vagy hova teszed? Tézzük meg, amit tinírtünk! Saru-armi nem látszik, hogy... Rózsai rózsai lenne. Rózsa lenne. A gyimesi parcellán négy fajta a keszhelyi kutatóintézet és kettő a sarvali család termékeiből vannak. A tavasszal nagyon jól indult a szezon, előcsiráztatást végeztem, ami hozta a formát. Jóval korábban elkezdtek nőni robbanásszerűen a, a pityókák. Ez egy jó módszer lehet, hogyha valaki korai pityókat akar termelni, nagyobb termést hozzon, és tavasszal jól induljon. Az előveteménye a burgonyának azon a parcellán jó pár éven keresztül, tehát négy éven keresztül Lucerna volt vetve, ami egy elég jó előveteménye. A a burgonyának már félholmozza az anyagokat a földbe, amit aztán a burgonya könnyen fél tud venni. A fajtak közötti különbség egyértelműen kitűnt a tármelés során. Korai fajtak hoztak egy termést, ami minőségben azt mondom a prémium kategóriában van, mert egy nagyon jó ízű és finom korai pityókat termeltünk. A későbbiek elég jó termést adtak, elég jól bemutatható volt, mert ugyanaz a feltételek között, ugyanazon a parcellán a különböző fajta különbözőképpen működtek. Volt, amelyik nagyobb termést adott, volt, amelyik bizonyos betegség jeleit mutatta. Ez azt gondolom, hogy ahhoz jó lesz, hogy kiválosszuk azt a fajtát, amelyik a, a, a vidékünkön, és éppen abban a mikroklímában jól termeszthető. Ez a projekt egy próbalkozás, egy bemutató jellegű, ami a gazdáknak szól elsősorban, hogy próbáljuk mi azt bizonyítani, hogy itt, ezen a vidéken is lehet bióba veszérmentesen burgonyát termeszteni. Kísérleti egy gyógycsomafafalvi vagyok, és egyben az Agrikultúra-Natúra Egyesület munkatársaként a teljes kísérlet megtervezését és lebonyolítását is irányítottam. A csomagfavi parcella kísérletben 14 ár volt, amelyben előző években gabonaféléket vetettünk és a környezetében is visszaszorulva van a burvonya termesztés. Ezek, tehát a vetésforgó és a parcella elszigeteltsége, ezek segítették a biogazdálkodás sikerét. Összesen kilenc fajtát próbáltam ki, amelyből kettőt a Keszthelyi burgonya Nemesítő Intézettől hoztunk, három a sárvári család nemesítése és további négy fajtát egy ismerős gazda ajánlása alapján választottam ki. kísérlet során nem használtunk sem műtrágyát, sem növényvédőszereket, még a biotermesztésben egyébként engedélyezett szereket sem használtuk. A tápanyag utánpótlás trágyázással a talaj előkészítés és az ültetés traktorral történt. A növényvédelmi munkák kézi és lomontatású kapánásból álltak, a betakarítást pedig kézzel végeztünk. A mezőgazdaság nem csupán piaci célú élelmiszertermelés, fontos számomra a talajjal, a növényekkel, az állatokkal való kapcsolat, és az így előállított megtermelt élelmiszer nagyobb táplálkozás és szellemi értéket képvisel. 2021-ben kértek fel, hogy Lázárforván próbáljuk meg több Vajta a a termelését bióban. Az ültetés az géppel történt, olyan forma abban, hogy két soronként, tehát két sor krumpli, két és fél méter. Tehát a két és fél méter azért, illetve választó, hogy a vetőgép tudja vetni. Mélyleg vettem a két sor közé. A parcellára azért esett a választás, hogy próbáljuk meg a, a többfajta a, a termesztését, mert ez egy termesztése nagyon alkalmas terület, nagyon homokos a, a föld. Az összes fajtát elvárta kétszeresen a jég, három fajta bizonyult a uh, rezisztensnek, tehát úgymond felálltak a kétszeri és után, tehát két sárvári fajta és egy holland fajta, az aluett. Az egy piros uh, uh, pityóka, azt mindenkinek tudom ajánlani, mert meg is kóstoltuk már a kísérleti fázisban is, tehát nagyon-nagyon finom. Ugyanakkor rezisztens is, tehát semmiféle kezelés után, hogy áll. Azért veszek részt ebben a kísérletbe, hogy több embert is rávezethessünk arra, hogy lehet bióba termelni. Legfőképp az egészséges táplálék előállítás a fontos szempont. Már 15 éve, hogy úgy gazdalkodok, mint bio-gazda. Az idén tavasz az irtó nagy csapadék volt, és ez a terület is úgy mondjuk, hogy aljas, tehát nagyon vizes, és ez szempontból egy kicsit nehéz volt a tavasszal az ütetés, nagyon későn ütettük, akkor a mekanikus növényvédelem is, tehát a kapálás az nem tudtuk végezni, és e szempontból egy kicsit gyengebb most a termésünk, de jövőben más helyt is akarom, és jobban átgondolom a technológiát is. Négy fajta volt nálam is, a Balatoni Rózsa, a Hópehe, a Sárvári Borostyán, a Balatoni Boton. Nekem végül is nem a termés számított, én arra voltam kíváncsi, hogy mennyire ellenállok, és hogy viselkednek itt a nálunk a környezetben. A sárvári tetszett nekem a legjobban, tehát én úgy láttam, hogy a az vitte legtovább, egészen késő-őszig nem támadta meg a betegség. De így maga pityokák nekem így tetszettek. Lássuk tehát a következőkben, hogy mik is ennek az egyéves kísérletnek az eredményei. A mi éghajlatunkon a fitoftórával vagy közismertebb nevén burgonyavésszel szembeni ellenálló képességnek nagyon nagy jelentősége van. Előcsiráztatással és korai vetéssel esetleg előre lehetne hozni fóliaházban a burgonya betakarítási idejét annyival, hogy ez megelőzhesse a fitoftóra jellemzően júniusi támadását. Nagy jelentősége van a tájegységek közötti különbségnek is, erre jó példa a hópehely fajta esete, amelyik Magyarországon biobajnoknak számít, ami környékünkön viszont átlag alatti termést hozott. A burgonyavérszel szembeni védekezésnek egy másik lehetősége az olyan nem felszívódó szereknek a használata, amelyek az ökológiai termelésben megengedettek. Mi a kis keretében ezeknek a vegyszereknek a használatáról teljesen lemondtunk. A kísérletben használt és a sárvári család által nemesített fajták, tehát a sárvári rózsa, a sárvári borostyán és a sárpomira mind teljes rezisztenciát mutattak a burgonyavésszel szemben. Az aluett fajtát csupán egy helyszínen, a csíklázárfalvi parcellán próbáltuk ki, ahol sajnos két alkalommal is jégkárt szenvedett. Ennek ellenére ezek a fajták, tehát a sárvári fajták és az aluett is a jégverés után felálltak és egy meglehetősen jó burgonyavész elleni rezisztenciát mutattak. Ezzel szemben az összes többi fajta többé-kevésbé fogékonynak mutatkozott a burgonyavész esetében. A burgonyabogár ellen a leghatékonyabb védekezés, hogyha sikerül olyan parcellákon termesztenünk, ahol korábban nem volt burgonyatermesztés, az azt megelőző néhány évben, sem az adott parcellán, sem annak a közvetlen környezetében. A kísérleti helyszíneink egyikében sem szaporodott el a burgonyabogár. nagyobb mértékben, így végül is csupán ezek kézi összegyűjtésére volt szükség. Gyomosodás ellen kizárólag mechanikai védelem jöhet szóba, emiatt nehezen hagyható el teljesen a kézikapálás, hiszen akár a fogatos, akár a gépi töltögetés csak a sorok között hatékony. Eszköz hiányában nem tudtuk kipróbálni, de ígéretes módszernek tűnik egyrészt a lánggal történő gyomperzselés, másfelől a gyomfésű, mindkét eszköz gépesítheti a kapálás korai fázisait. A vírusos leromlással szemben ellenálló fajták esetében akár tíz évig sem kell költeni újabb vetőgumóra. Nyilván egy egyéves kísérlet alapján ilyen eredményekről nem tudunk beszámolni, viszont a nemesítők fajta leírásai alapján elég biztató eredményeket látunk. Ezek közül is kiemelkedik a sárvári család által nemesített három fajta, ezek 28 év folyamatos újravetés után sem romlottak le jelentősebb mértékben, de a többi fajta is több éven keresztül újravethető. A jégveréssel sújtott parcellákon az aluett és a sárvári fajták közepes termést adtak, ezzel szemben azonban a laura gyakorlatilag teljesen leszerepelt, az eredetileg elvetett mennyiség egy negyedét teremte meg, és az is mind apró szemű volt. Egy-egy fajta végső sikere nyilván azon múlik, hogy mennyire ízlik a fogyasztónak. Annak érdekében, hogy a különböző fajták gasztronómiai értékét is össze tudjuk hasonlítani, szerveztünk egy egy délutános kis rendezvényt, amelyen két mesterszakács készített különböző krumpli ételeket. A délután első felében a különböző burgonyafajtákat vaktest vakteszt formájában kóstoltuk, ami annyit jelent, hogy csak a szervezők tudták, hogy mikor melyik fajtát kóstoltuk éppen. A verseny eredményeként nyilván kialakult egy sorrend, de azt lehet mondani, hogy nem voltak jelentős különbségek, az ízhatás mindenfajta esetében jó volt. Az összehasonlítás csak főtt burgonya esetében történt meg. A B és C kategóriai burgonyák inkább sütve tudtak volna bizonyítani, de egy ilyen verseny megrendezésére már nem volt aznap délután időnk. Most következzen néhány szó arról, hogy mennyire is éri meg ökológiaileg termesztett burgonyát vetni egy itteni gazdának. Általános szabályként elmondható, hogy kisebb lesz a termésünk, viszont magasabb lesz a kilogrammonkénti eladási ár. Mi itt a környékünkön két és fél per kilogramm áron tudunk bioburgonyát értékesíteni úgy átlagosan. A táblázatokból kiolvasható, hogy a kétféle gazdálkodási mód, tehát az ökológiai és a konvencionális termelés nyereségessége nagyon közel van egymáshoz, kevéssel a biotermesztés javára. Ugyanakkor ez a nyeresség jelentősen magasabb lehet akkor, hogyha sikerül prémium áron értékesítenünk az ökológiai módon termesztett burgonyát. Itt látható, hogy az egyes fajták hány tonnás termést hoztak, ha a kis parcellák eredményeit átszámítjuk egy hektárra. Az a körülmény, hogy a falvi helyszínen két jégvelés is jelentősen csökkentette a hozamot, nyilván torzítja az eredményeinket. Kíváncsiak voltunk arra, milyen eredményeket kapnánk akkor, ha ezeket a lázárfalvi adatokat nem veszük számításba. Így nyilván a grafikonról eltűnik az aluett és a laura, az a két fajta, amelyek csak ott voltak elültetve. Látható, hogy több fajta esetében is nőttek a termésátlagok, de ami ennél is érdekesebb, hogy most már egy helyett négy olyan fajtánk van, amelyek meghaladják a megyei termésátlagot. Összefoglalva tehát elmondható a 2021-es kísérletünk alapján, hogy lehetséges Hargita megyében eredményesen bioburganyát termeszteni. És mindezt olyan agrotechnikákkal valósítjuk meg, amelynek számos környezeti és társadalmi haszna van, és a fogyasztók asztalára egészségesebb, tisztább élelmiszer kerül.